Viorica Dencil a fost prins. Unde îi era telefonul când a sunat-o Claus Iohannis? Foto? Viorica Dencil nu i-a răspuns vineri presubluiere lui Iohannis, care o sunase pentru a discuta despre mutarea ambasadei din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim. Premierul a explicat ce nu a avut telefonul la ea când a participat la un eveniment la Pite subliniere Ti, iar ulterior l-a sunat ea pe presubliniere dinte. Imaginile de la eveniment o contrazic, telefonul era tot timpul în mâna ei. Da, inițial nu i-am răspuns, eram la Sinfonia lelelor. La Pite, <fie> Nu am avut telefonul, nu am văzut apelul. Subliniere-i, pe urmă am sunat, subliniere am discutat cu dumnealui, ceea ce este un lucru de normalitate, a arătat denchil. Cincii le spun un su alt poveste. Foto: uh for those who Foto, facebook slash reti Capture capturare